Καλησπέρα σας, εργάζομαι στην εταιρεία Γεωργικής Σύμβουλη Κρήτης, ονομάζομαι Κριτσοτάκη Μελίνα, είμαι Γεωπόνος και σήμερα θα σας παρουσιάσω το υπομέτρο 2.1 που έχει να κάνει με τη χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες. Η εταιρεία μας, η Γεωργική Σύμβουλη Κρήτης, ιδρύθηκαν το 2021, προήλθαν από τη συνεργασία τριών μελετητικών γραφείων στο Ρέθμνο, στο Ηράκλειο, και στη Σιτία. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2021 ήταν από τις πρώτες δομές παροχής γεωργικών συμβουλών που πιστοποιήθηκαν από τον Εργό Δήμητρα. Σήμερα διαθέτουμε 8 γεωργικούς συμβούλους. Είμαστε όλοι μας γεωπώνοι, διαφόρων ειδικοτήτων, φυτική παραγωγής, αγροτικής οικονομίας και εγγύων βελτιώσεων. Οι περισσότεροι έχουμε και μεταπτυχιακές σπουδέ σε διάφορα αντικείμενα, για παράδειγμα στη διαχείριση ποιότητα στην διαχείριση του αγροτικού χώρου, στους αυτοματισμούς, στη γεωργία κλπ. Και έχουμε και αρκετή εμπειρία ο καθένας μας σε διάφορους τομείς και προγράμματα, καθώς και σε θέματα πιστοποίησης παραγωγής που έχουν να κάνουν με τη βιολογική γεωργία, την ολοκληρωμένη παραγωγή, τα προϊόντα POP κλπ. Ε, να τονίσω στο σημείο αυτό ότι εκτός από τα γραφεία μας σε ρεθιμνος ητία και το κεντρικό κατάστημα στο Ηράκλειο, διαθέτουμε και InfoDesk στη Βιάνο. Είναι τα σημεία στα οποία μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους παραγωγούς μας, που θα ενδιαφερθούν να λάβουν κάποια συμβουλή από την εταιρεία μας. Τα πακέτα των συμβουλών χωρίζονται σε έξι μεγάλες κατηγορίες. Ε, η πρώτη έχει να κάνει με τις απαιτήσει της πολλαπλής συμμόρφωσης. Αναφορικά με πρότυπα για γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και γεωργικές πρακτικές επωφελής για το κλίμα και το περιβάλλον. Το δεύτερο πακέτο αναφέρεται στις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. Το τρίτο έχει να κάνει με απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Το τέταρτο πακέτο έχει να αναφέρεται σε δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγή. Το πέμπτο πακέτο έχει να κάνει με την εφαρμογή των μέτρων 10 και του μέτρου 11 και το έκτο με τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προσθεμένη αξίας του γεωργικού προϊόντος. Θα τα αναπτύξουμε παρακάτω κάθε ένα πακέτο συμβουλών. Ε, η, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι κάθε αφελούμενος γεωργός μπορεί να λάβει έως 3 συμβουλέ στο πλαίσιο του υπομέτρου 2.1 και καθόλου τη διάρκεια εφαρμογής του, που θα είναι μέχρι το 2024, όχι όμως ταυτόχρονα. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ωφελούμενοι ή με και δεν μπορούν να παρασχεθούν στο πλαίσιο του μέτρου αυτού συμβουλευτικές υπηρεσίες προς παραγωγούς, οι οποίοι λαμβάνουν συμβουλευτικέ υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων βάσει του κανονισμού του 2013 που είναι αυτό που λέμε τα ΕΟΕΦ, τα προγράμματα των ΟΕΦ, των Οργανώσεων Ελλοκομικών Φορέων, ή τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα απορροκυπευτικά. Σχετικά με το πρώτο μέτρο, που είναι οι συμβουλέ που παρέχονται για τις απαιτήσει της πολλαπλής συμμόρφωσης, για την εφαρμογή προτύπων σχετικά με τις ορθές γεωργικέ και περιβαλλοντικέ συνθήκε. οι απαιτήσει που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση έχουν να κάνουν με την ευαισθητοποίηση των γεωργών σχετικά με του στόχου και τι απαιτήσει τη πολλαπλή συμμόρφωση, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, αυτής, την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωση και την τεχνική υποστήριξη των γεωργών για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεών τη. Δικαιούχοι είναι όλοι οι ενεργοί αγρότε κατά προτεραιότητα έχουν ηλικία έω 55 έτη, εξαιρούνται οι ενταγμένοι στο ΜΕΤΡΑ ε, Αναφορικά με το πρασίνισμα. Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορεί να υπάρξει τεχνική υποστήριξη των παραγωγών ε, για την επιλογή των πλέον κατάλληλων πρακτικών σε σχέση με τις ιδιωτερότητες τη κάθε εκμετάλλευσης. Κυρίως ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργιών, τη διατήρηση εφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων, την ύπαρξη περιοχών οικολογικής αισθήσης ή τη διατήρηση της έκτασης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και στο πακέτο αυτό εντάσσονται, εντάσσεται ο σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Στο δεύτερο πακέτο συμβουλών, που είναι συμβουλέ για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, έχουμε επιλογή μεθόδων άρδευσης με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα αξιοποίηση των υδατικών πόρων, την αντιμετώπιση της ξηρασίας, την πρόληψη των πλημμυρών, την ορθή χρήση του νερού, που όλα αυτά προϋποθέτουν τον προσδιορισμό των απαιτήσεων που έχει μια καλλιέργεια σε νερό. Στο επόμενο πακέτο, που είναι οι συμβουλέ για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τι Γενικέ Αρχέ τη Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία, τη Οδηγία του 2009-128, η Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία έχει να κάνει με μέτρα πρόληψη παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών ασθενειών και ζεζανίων, αναγνώρισης και καταγραφής ωφέλιμων οργανισμών, επίσης υποστήριξη των παραγωγών για την τήρηση των καταγραφών της ή των ημερομηνιών συγκομιδείς κλπ. Την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και γραπτές οδηγίες Προ παραγωγού χειριστέ ψεκαστικών μηχανημάτων για κάθε εφαρμογή, για τον έλεγχο του εξοπλισμού ψεκασμού, για τα μέσα ατομική προστασία, τον τρόπο ανάμεξη ή εφαρμογή των φυτοπροστατικών προϊόντων κλπ. Δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα όσοι είναι ενταγμένοι στα σχέδια βελτίωση. Η... Το επόμενο πακέτο <χω> έχει να κάνει με συμβουλέ για δράσει που μετριάζουν το φαινόμενο τη κλιματική αλλαγή. Αφορούν δράσει για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγή ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή. Για παράδειγμα, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή πρακτικές για τη βελτίωση της ανθικτικότητας των γεωργικών συστημάτων, ιδιαίτερα στην εξετασία της πλημμύρε. <κυρίζει> Επίσης, αφορά συμβουλέ που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολοιμάτων και λοιπών προϊόντων ηλών τροφίμων για τους σκοπούς της βιοο Δικαιούχοι είναι όλοι οι ενεργοί αγρότες, αλλά εδώ εντάσσονται και συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της αμμονίας από τις γεωργικές δραστηριότητες, που δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα κάτοχοι άνω των 20 ζώων βοηδών. Στο, στο πακέτο των συμβουλών που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 και 11, ε, οι συμβουλέ αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από του κανονισμού σχετικά με τη βιολογική παραγωγή των γεωργικών προϊόντων. Δικαιούχοι είναι όλοι οι βιοκαλλιεργητέ ή ενταγμένοι στο μέτρο 11, αλλά και συμβουλέ που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων του μέτρου 10, όσο και των ελάχιστον απαιτήσεων που θεσπίζονται από την Εθνική Νομοθεσία για το μέτρο αυτό και οι δικαιούχοι είναι όσοι είναι στο μέτρο 10 εκτός από το υπομέτρο της διευθρορύπασης και το κομφούζιου. Στο έκτο πακέτο των συμβουλών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ε, μπορούν να δοθούν συμβουλές σχετικά με την υιοθέτηση και την εφαρμογή και ανατομία στη γεωργική εκμετάλλευση ή τη χρήση τεχνολογιών πληροφορική και επικοινωνιών ε, Συμβουλέ για τη μείωση του κόστου παραγωγής και την αύξηση του χειογενειακού εισοδήματος ή συμβουλές για γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά τα δραστηριότητα. Ο προσπανατολισμό είναι κάθε φορά η αγορά, τόσο για γεωργους που αναλαμβανουν για πρωτη φορα δραστηριοτητα τόσο ως ό,τι αφορά το προϊόν, την ποιότητα και τις πιστοποιήσεις του ε, και οι δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα νέοι και νεοεξερχόμενοι αγρότες. Η διαδικασία, ε, βάσει της οποίας θα δίνονται οι, οι συμβουλές, ε, θα υπάρχουν τρεις επισκέψεις, που η πρώτη αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τις ανάγκες που έχει κάθε εκμετάλλευση, η δεύτερη θα έχει να κάνει με την παροχή γεωργικής συμβουλής και η τρίτη επίσκεψη θα αναφέρεται στην καταγραφή των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.